الصورة هذي مزوارو أن النبي صلى الله عليه وسلم إن هانغ أنسوام سوف الديا، قيم ثاكينغ أمزوارو ما مش غيسو، ذاني تا السيدة يبد إسوف الديا، ثانتين هان خاص النبي صلى الله عليه وسلم، غزام ذي وسطناين، النبي صلى الله عليه وسلم يشانغ نغ بلي أنسوام أن قيمم خلني أنسوام ثلاثة عام. غزام سوري وثنين ما مش غيسو قيم ثكينه بالنسبه اقوم اذيسو ثم ثم اذيسو وثنين ثم اذيسو وسترثا امو اذا غسل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما مشيت ورم الصرايا ونتائج خورة النبي صلى الله عليه وسلم إن هنا غضام خورة نغضام خوديس النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن هنا خمني غضام الصرايا ما مشيت إتصيجة السداء ونيتا الخطأ الصحيح زم ما مشيك أمو إذا غسر مثل النبي صلى الله عليه وسلم أن غضام خفوصي أفوصي خجيت أفوصيت اقوم بطريقه الصحيحه اذا غير النبي صلى الله عليه وسلم غزم ديال الفيديو ما مش يغطس السيده ثانية الطريقة الصحيحه نيس أما تورم الصوره ثم الزواروت مش غيرفع السيده يفسن بالخطا انها خص النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه هو النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان نحدو المنكبين او حدو الاذنين تذ الصحيح غالنبي صلى الله عليه وسلم مجلس غيومان النبي صلى الله عليه وسلم الوضعية ثم زواردة ثانية تذ الصحيحه قزم بالفيديو مامش مش غيق في السن ثانية تذ الصاححة أم مؤتمع ثاني تات أمو في السن خيذمان ذي الصورة الثانيه مامش مش الوضعيات لوضعية دني خمسة الوضعيات دني ثلاثة خطأ اثنين صحيح مشي السيده السيداء هذا الوضعية خطأ قزم لفتو السيده ما مش تورم تضفطو يعني الوضعيات الصحيحه السيده ما مش قاعد يعني الوضعيه صحيحه قيمتك كي نغطزم الوضعيه الثانيه ما مش تورم دي فوتو ما قاعد السيده ز الركوع وضعيه خاطئ اقوم بهذه المقطع مسوالات من غير السيده وهذا الخطا لان قاعد ديركت ويعيشه ما نجي نغسل من النبي صلى الله عليه وسلم ويسنين صحيحة إخساني غن قيمة منعيهم ثم عاد إغن ثا صحيحة من إقا للمقطع ويسنين لاحظم ذا أكيدين ذي الصورة هم زواروت ما مش غيس جمسيدا ذي الخطأ أمو ذي الخطأ شوفم كيدي الصورة الثانية ما مش غيس ذي الصورة الثانية ثانيتا دي الصحيحة ذي الصالة لاحظ ما كاين ثانيين عزن ثانيتا الوضعيه يتجسد ما مشي قيم الوضعيه خاطئ الوضعيه الصحيحه غزامدي المقطع الثاني ثانيتا الوضعيه الصحيحه ماشي ديال الوضعيه ثانيتا ما مشيت الوضعيه الصحيحة لان اذا ستجدن غنقبل نيشان اما ذي الوضعيه الثانيه ما مشت ورم السيده يعزم اذا نطاس و هو ثنية اتجاه شاغل قبلة فا خطأ بالنسبة لأي منوع عزّن تتوقع غطاس من أخطاء الإخوان المسلمين ديال مزيداوين يغيث يديرو ذرين شمز نطاس كش و يعني و تركز لبودي الصلاة نصن و نبودي الصلاة يعني إما ألي شمز الكعرة و إما ألي سكخ و عشماء و إما ألي شمز كش جيف فا الخطأ الإخوان أما الإخوان الوضعية التحية التشهد يعني فصحيحة زمني الصورة ذي المقطع الأول يعني التشهدي قصيدة صحيحة. أما ذي المقطع الثاني يعني التشهدي غير التشهد خو. تجهودني خاطئ ديس الخاطئ وجب يمني تحت التشهد فإذا خاطئ. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث ثم أن صدار أزرمض أنجلي وسي ممشطره بدا تاع اد نفروم صدار افوسي راني نمغفرانك ذنبي اليوم ما جاي تطق صدار افوسي الجزائر ما